في قناة كروشيل طويلة اليوم غادي نشوفه إن شاء الله نخدم جميع غشاء ديال كرسي اللي اللي اللي تجلسوا عليه نديروا الغشاء ديال على الطهر ونديرو الغشاء اللي غادي نجلسوا عليه كان نلوي الخيط على سبعنا جوليات وكان ديروا سلسلة هنا يا. نسد بها. وهنا سنتدروا آه غرزة. ما كان لاش. غرزة هاي. كان نشبت. واحد. نصف نتا. هنا كي تقدرت درت آآ نصف آآ غرزة عشرين نصف غرزة عاية كيش بهذه الطريقة وباش نجمعها كنجرب هذا كنجرب هاد الخيط باش كنجمعها